Katkaisu- ja korvausmerkit. Hakusanan katkaisu on hakutekniikka, jolla haetaan sanan eri taivutusmuotoja, kuten monikko- ja sijamuodot. Katkaisumerkkinä käytetään useimmiten tähteä eli asteriskiä, mutta tämä voi vaihdella tietokannasta riippuen. Oikea katkaisumerkki kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Vaasan yliopiston Finnassa katkaisumerkki on tähti. Ja tässä esimerkissä source-sana on katkaistu tästä kohtaan, ja tuloksiin saadaan mukaan taivutusmuodot, Source, Sources, Sourcing ja niin edelleen. Korvausmerkin avulla voi korvata yhden tai useamman kirjaimen hakusanassa. Korvausmerkki on kätevä etenkin silloin, kun sanalla on useampi oikea kirjoitusmuoto. Vasan yliopiston Finnassa korvausmerkki on kysymysmerkki. Esimerkiksi englanninkielinen sana organization voi kirjoittaa sekä S että Z kirjaimella. Korvausmerkillä tässä haussa saadaan hakutulokseksi sanan molemmat kirjoitusmuodot. Tarkistathan aina tietokannan ohjeista, mikä korvausmerkki juuri siinä tietokannassa on käytössä.